هم لن يطولوا من مقامك شعره حتى تطول الذره الافلاك والله لن يصلوا إليك ولا اله ذرات رمل من تراب هم كالخشاش على الثرى ومقامكم مثل السماء فمن يطول سماك لك يا رسول الله ناظ قصائدي لو كان قلب للقصيد فداك روحي وأبنائي وأهلي كلهم وجميع ما حوّت الحياة فداك وجميع ما حوت الحياة في